Jeg valgte å gå videre på master fordi jeg får muligheten til å spesialisere meg inn forbi et fagfelt. Jeg utvikler en for personer med multipel sklerose. De kan ristere ulike symptom og på en måte få det presentert visuelt. Det som er spennende på masterprogrammet det er det at du får friheten til å velge akkurat det du har lyst til i. Og de andre på dette studiet velger aldri det samme som dig. Jeg jobber med et produkt som heter Newcenter i samarbeid med Volvtech. Newcenter skal hjelpe journalister å skrive saker fortare og bedre med færre feil. Vi hjelper semantisk linkende data. Når ja, vi tok inn til Indre, for han hadde et fokus på ett intressant område for oss da, så spisset vi det projektet til å bli veldig bra for begge parter. Vi møter med Veiler minst en gang i måneden, gjerne oftere. Mykje større frihet til å velge selv hva du lyst å forske på, og hva du har lyst å arbeide med i hverdagen. Du står mye sterkere med en masterguard når du skal søke din drømmejobb, i stedet for hvis du bare har en bachelor.